протягом 20 тисячі страйбових служив військової частини А-17-44 у Звольній-Пратоші. У 2014 році брав участь у антитерористичній операції у місті Крамаковській. Із самого початку полномасштабної війни захищав незалежність України у складі першого руханізованого батальйону 110-ї ОМБ. Військової частини а 4007 на посаді головного сержанта батальйону. 15 березня 2023 року загинув у населеному пункті Авдіївка Покровському районі Донецької області. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов'язок. Шануємо. Ходимо йому вчання, не вирушив пам'ять нашого земляка Олександра Юрійовича. Сьогодні вчора до нас не. Человек, когда шанул, это просто основный путь нашего прекрасного сына, батька, плавающий дух, основные вещи. Отлично, дорогие, заемные, ведавшие нас нищещие, которые в, в своей жизни, за соблюдание этой деятельности нашей линии. Сегодня мы в этом храме собралась со со на воду. Щоб сказати слова великої подяки нашому здоров'ю, нашому земляковому, який залишив власний рів і пішов захищати нас з вами. Світлий та добрий спомин про злетягченого захисника України назад залишиться в наші серця. До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. В останній путь, а це туди, на хвадовище і в Боги. Це для нас скорбота. Чому все для нас раді це Тому що ми коваємо громадянина смілої, героїв України, героїв України, який віддав своє життя за нашу саме незалежність, за нашу з нами волю Віддав життя за незалежність нашої держави Віддав життя за спокій своєї сім'ї за майбутнє своїх дітей і за нас, і з вами всіх Оце для нас якась я назву у скорботі радість бо по-другому не може бути ми ж віримо Уся душа, тіло якої лежить тут, а душа вже там, вона ж пішла до Бога, вона вічна сама в собі, і пішла до вічного Бога. І ми скажемо так, і це буде правда, він же помер як християнин, коли ми говоримо про нього як про християнина, а не повинні так тільки говорити, про, про громадянина тут багато сказали про нього, що він мужньо, безстрашно захищав нашу святу землю. А вона за історію політа кров'ю сто разів вже. І такими воїнами, геро, героями, які лежать перед нами, ми маємо право назвати його героям. Маємо право, тому що він захищав нас усіх із вами. Він захищав нашу землю, захищав нашу країну. Він захищав нашу свободу і наше право бути незалежними тільки з точки зору зовнішньої, бути незалежними тут. А ми тут незалежними тільки перед Богом. Тому що Бог створив кожного з нас вільною людиною, щоб ми мали право в вибор. Тому, коли я говорю, що йому Бог усе простить, я говорю правду, тому що Господь сказав, що хто через любов положить другу свою душу свою за другі свої, той спасенний є. А Христос, от ми перед, нас, перед, бачимо, перед собою бачимо, Він положив душу свою за нас усіх, а Він положив душу свою за себе за нашу землю, за нашу Україну, за нас усіх із вами. Я не буду говорити слава Україні, я скажу слава Богу за те, що ми є, і за те, що наша Україна теж є на цей день.